اسكندراني يا نايم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه اسكندراني العاب لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس ودلوقتي هنقول لكم سيرفرين انضموا الى سيرفر <تصفيق> اورنوس اورنوس ما علينا ما نعرفش نقرا الاسماء دي الاسماء دي صعبه عليا <تصفيق> اه انضم سيرفر ونص ستة وعشرين انضم للمريخ عشرين وانضم للزبونتو ده ولا اسمه ايه ما علينا التلات اسامي دول هيكونوا موجودين في عنوان الفيديو ما علينا ايه السيرفر ده انضم لسيرفرين كمان يعني انا مثلا في السيرفر ده انا مش عاجبني السيرفر ده ولا ده ولا ده فا اي سيرفر انا عايزه والاقي الشخصية هي هي تمام نشوف ازاي الكلام ده اهو السيرفر ده والسيرفر ده والسيرفر ده هم ثلاثة واحد لو انت مثلاً عمل هنا هم ثلاثة الجيم ضمهم علي بعض ليه بقى السيرفرات دي كلها بتنضم علي بعض ليه عشان الدنيا عشان في الدنيا ما ينفعش انفحش دا لك ده هو ده هو ده في الدنيا ده لغا ده لغا سيرفر شاهرمان يا راجل سيرفر اللي هو اول سيرفر في اللعبة كله لغاية حتى لما تخش الدنيا دورك كده علي سيرفر شاهرمان مش هتلاقيه هتلاقي مكتوب نكتب السيرفر ده ده ده شهرمان ده نضم الده وده كل كل بقى شهرمان السيرفرات ده كلها بقت شهرمان عشان الدنيا كل ده عشان الدنيا دلوقتي السيرفر ده وده وده هما الثلاثة واحد نشوف نشوف المريخ عشرين أو تمام هو, هو تمام هوه السيرفر اللي بعده انت في ارض التدريب السيرفر ده ايه هو هو برضه. الراهب برضه. هو هو تمام؟ والسيرفر بقى اللي هو الاسم الاساسي بقى اهو يعني انت مش عاجبك ولا ده ولا ده فاخد ده تلاتة واحد اهو قدام عنك اهو كده في غلط، في غلطة كده في كتبت رقم غلط تقريبا تقريبا امسح كده عشان اللعبة دي لي شلال قريب. برضو اه يا جماعة السيرفر اهو المريخ ودوت ودوت التلاتة دول واحد طبعا انا بيجي انهيار عصبي عقبال ما اخش اللعبة يا ابني خش بقى يا ابني <تصفيق> اهو يا جماعه دخلت ده السيرفر اي اي الرئيسي هو هو الراب. بصوا هو يقول لكم انا هو هو والله مفيش اختلافات اهو بصوا انا هو واو اهو اوي وشك التربيعه الخطيره دي واحده كمان تربيع عشان الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس بدل ما يهيجوا عليكم <تصفيق> <تصفيق>